Hola, m'he Miguel, tinc 17 anys i som de ser de Mallorca, Espanya. Uh, volia fer aquest vídeo perquè pugueu sentir el meu dialecte una mica. El meu dialecte, que se diu mallorquí. I bé, uh, no, sé, no sé sobre què xerraré perquè no tinc res preparat. Però bé, mentre ser, ja ja vaig traguent temes. En primer lloc, uh, que el mallorquí és un dialecte del català. I bé, el català se xerra a Espanya i bé, a més a més se xerra Andorra i a Sardenya. I el mallorquí és un dialecte del català que se xerrava abans a Catalunya, a la corona d'Aragó. Um, una cosa que m'agrada molt del català a la diversitat dialectal i lingüística en general perquè vagis on vagis, en els llocs on s'hi ser català, sempre hi ha qualque diferència, qualque matís, un accent distint, un vocabulari diferent i això és una cosa molt interessant que, que jo m'agrada molt. Um, jo, com a Eva, uh, mai he parlat el mallorquí, perquè um, cap dels meus pares... Um, bé, meu mare va néixer aquí, però els seus pares són, són d'Andalusia i mon pare té seus orígens a Astúries i és per això que com només han parlat el castellà. Uh, el català l'he hagut d'aprendre a l'escola i, i al carrer, amb la gent... I això sempre m'ha fet una mica de llàstima, perquè per això no he tingut eh, la fluïdesa que pot ser una persona criada en mallorquí ha pogut tenir en... a l'hora de xerrar-lo, que... que jo que de vegades he de pensar el que de dir abans de dir-lo. I bé, jo de totes maneres estic orgullós del que de sé xerrar i no crec que em fos faci sagrar a les orelles a la meva manera de xerrar tot i que estic segur que si ja ha mallorquí sentint-me eh, aquest vídeo segur que està dient quina merda de gent que té aquest lot i jo n'estic completament d'acord i és una illa preciosa, però fos la recomana a tothom. Bé, si ets d'Alemanya segurament ja n'has sentit parlar, perquè moltes, molts alemanys consideren Mallorca ja un bundesland d'Alemanya. Jo, jo visc molt a prop d'una zona molt turística, que està plena d'Alemans i d'anglèsos. Encara que principal, principalment d'alemans. I bé, si voleu venir, sigueu benvinguts. I bé, realment no sé de què serà, però bé, com, lo, com que l'objectiu d'aquests vídeos és que pogueu sentir serà els parlars d'altra gent, i doncs crec que ja... ja he prou. Així que espero que us hagi agradat i adeu.